You will burn آپ کو جلنا پڑے گا سر جب تیری اولاد ہوئے گی نا تینوں پتا چلے گا کہ باپ کی ہوں دہت تکلیف ہے کیا آدت کی لیکن اینڈ میں زبا تو لیڈرشپ ہی ہوگی نا فلاں المونی و لوم لیڈر جلے گا ریا یہ ہے چینج کی نیچے والا نہیں چینج ہوگا برابر والا چینج نہیں ہوگا یو ول برن آپ کو جلنا پڑے گا سر گھر چلانے کے لیے حکومت چلانے کے لیے ریاست چلانے کے لیے خاندان چلانے کے لیے بزنس چلانے کی پہلی شرط میں جلوں گا ہر چیز کے کیونکہ یہ میری سلطنت ہے میں ان بیوقوفوں کو جب تک عقل نہیں آئے گی میں غصہ نہیں کر سکتا میں پھٹ نہیں سکتا ان کے آگے میں چھتر پروگرام نہیں کر سکتا میں ناراض نہیں ہو سکتا میں رو نہیں سکتا ان کے آگے میں کمزوری بھی نہیں دکھا سکتا میں سختی بھی نہیں دکھا سکتا میں صرف صبر کر سکتا کہ جب تک اس کا اس وہ کہتے تھے نا بڑے ہمارے جب تیری اولاد ہوئے گی نا تینوں پتا چلے گا کہ باپ کی ہے پتر باپ باپ ہوتا ہے سب سے بڑا شیطان باپ سے توڑتا ہے ایک بچے کو وہ باپ جو پیٹ کاٹ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اور وہ جس نے باہر مٹی چاٹی ہوتی ہے اپنی اولاد اور بیوی کی اس کو اس کا پتر سکھائے گا میں بتاتا ہوں دنیا کیا ہوتی ہے اور تجھے کچھ نہیں پتا تو ڈگا ہے لانت ہے ایسی علم اور ایسی تربیت کی لانت ہے ہمارے اس ماضی کے اوپر ہم اپنے بڑوں کی بات نہ سن سکے سمجھ نہ سکے قوم بڑی قومیں اپنے بڑوں کو سنتی ہیں